Kolme tärkeintä asiaa saaristomirien suojelmiseksi ovat oikeastaan haasteellisuuden mukaan seuraavat. Helpointa on pienentää ulkosta kuormitusta niillä osa-alueilla, joissa vielä on tekemistä, kuten valuma-alueen, maataloudessa, metsätaloudessa ja hajakuormituksessa. Seuraavaksi ehkä tärkein on kuitenkin vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin sillä tavalla, että ihmiset ottaisiin omaksi asiakseen saaristomirien suojelmiseksi, että me voitais saada palettua uskoa ihmisiin, että tämä meren pelastuminen on todella mahdollista. Ja tämän vuoksi meillä on olemassa tämä viestintäkampanja Jakko-Ruolan saaristumeri panoraman kanssa, ajatuksena on vaikuttaa paitsi ihmisiin, paitsi jääriin, myös tunteiden kautta. kolme on ehkä se haasteellisin, mikä vaatii eniten toimenpiteitä. Eli meidän pitää pystyä saamaan talteen sisäistä kuormitusta, mikä on valmiiksi olemassa merenpohjassa kierrätyksen kautta. Ja tämä vaatii uudenlaista teknologiaa ja resurssointi tämän asian hoitamiseksi.